В Україні продовжується війна. Багато проблем в різних сферах. Ми всі намагаємося бути максимально корисними, максимально допомагати. І в цьому відео я хочу звернути увагу на проблему з нашими чотирилапими друзями. Багато тваринок евакуйовано з зони бойових дій, організовані притулки для тварин. Є багато інформації, дописів у соціальних мережах, де пропонують прихистити хвостиків, взяти на перетримку. Для мене ця Тема досить болюча, і в цьому відео я хочу поділитися своїм досвідом, як я для себе знайшла можливість, як я тут можу бути корисною і можу допомогти. Далі розповім докладно, всіх вітаю і полетіли. Що робити, якщо у вас немає можливості взяти і прихистити котика або собачку? Один з варіантів. Притулкам для собак потрібна допомога з вигулом. Ця інформація є у соціальних мережах, але я звернула увагу, що вона не так поширена, як це б могло бути. Ділюся своїм досвідом. Гуляти з собачками – це дуже прикольно, це купа позитивних емоцій. Є активні песики, але в тому притулку, де я була, там завжди питають, чи готові ви трохи побігати, чи краще дати вам більш спокійного чотирилапого друга. Вам обов'язково представлять собачку, щоб ви зверталися до неї і використовували її ім'я. І можуть розказати про якісь її особливості. Також волонтери обов'язково попереджають – чи можна пригощати смаколиками, бо собачки можуть бути на спеціальному годуванні. Треба слідкувати, щоб вони нічого не брали з землі. Після цього ви можете йти в парк, лісову зону, що знаходиться поруч, і гуляти. У мене були активні трусі, прийшлося побігати. З хвостиками обов'язково потрібно спілкуватись, їх потрібно гладити. Для них це важливий соціальний контакт. До речі, хочу вам представити. Це Кіра, вона молода, їй ще немає року, але по розміру вона вже така і буде. Вона дуже активна і дуже розумна. Активно грається, спілкується і разом з нею ви точно зможете трохи зайнятися спортом. Можливо, Кіра комусь сподобається. Поради щодо одягу. Одяг повинен бути відповідний. Собачка може поставити на вас лапки, таким чином вас привітати. В принципі, одяг, якусь куртку можна взяти з собою і там переодягнути і залишити речі на збригання в приміщенні притулку. Щодо взуття, розраховуйте, що вам потрібно буде гуляти в лісі, може бути брудно, краще взуття, яке не пропускає вологу. А з мого досвіду з собою краще взяти старенькі рукавички, бо сипачки можуть гратися, можливо, потрібно буде підіймати, брати м'ячик з землі, рукавички можуть бути забруднені і потім мати відповідний запах, тому краще мати окремі з собою. І корисно також мати з собою серветки, якийсь дезінфікатор для рук, щоб потім витерти руки притулку є ранковий та вечірній вигул. Ви можете долучитись, коли вам зручно, коли є час. Хочу звернути увагу, дуже потрібна допомога всередині тижня, бо на вихідних більше людей мають можливості прийти і допомогти. А серед тижня дуже потрібні люди і допомога. Я поспілкувалася там з тими деякими людьми, хто приходить на вигул, розповідають, що знаходять час в проміжках, от коли відкручають світло і пробігають так на вигул. Погуляти з собачкою – це і можливість трохи відволіктися, і отримати позитивні емоції, зробити добру справу. І повірте, хвостики вам будуть дуже вдячні. В цьому притулку, який я відвідую, багато чотирилапок з Херсону, також з інших окупованих областей, в нас війна страждають люди, але хвостики страждають не менше. Їм потрібна наша допомога. Вигул – це робота, яку потрібно виконувати щодня. Тому долучайтесь, якщо у вас є така можливість. Також ще можна долучитись і допомагати з прибиранням. Якщо ви готові до такої роботи, це теж можливість. Цієї допомоги потребують притулки і для котиків, і для собачок. Звісно, ви можете донатити, перераховувати гроші. З мого досвіду, коли ви поспілкувалися з собачками, подивилися, що навіть попри те, що у притулку таке маленьке приміщення, не все так зручно, як хотілося би. собачки доглянути, ці, вони активні, виглядають здоровими. Вам в цьому випадку простіше долучатися з фінансовою допомогою, бо ви наочно бачите, на що йдуть ваші гроші. Щодо адреси, де знаходиться притулок? Насправді, притулків в Києві, яким потрібна допомога з виголом, їх декілька. Можна пошукати в мережі інформацію. В описі до цього відео є посилання на той притулок, який я відвідую, але я не скажу адресу просять її публічно не давати. Це для безпеки собачок. На жаль, у нас є різні люди. Щоб дізнатися адресу, вам потрібно буде написати повідомлення, ви швидко отримаєте відповідь про час виглу і всі інструкції. Мої друзі, хто мене знає, якщо у вас зацікава інформація, пишіть, я розкажу. Якщо ви дивитесь це відео і ви не з Києва, обов'язково поцікавтеся, що є у вашому місті або містечку. Творинок зараз багато, поцікавтеся, можливо, потрібна десь допомога. Чотирилапі друзі також проживають війну. Ми продовжимо триматись, допомагаємо хту як може. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Ставте чотирилапим вподобайки, підписуйтесь на канал. Тут буде багато цікавого, але при цьому нічого зайвого. Дякую за увагу і до зустрічі у нових відео.